Наближається кінець нашого останнього семестру. Для нас це також означає кінець курсу з виробництва теленовин. І ми точно знаємо, що пан Сергій буде цікавитися нашими враженнями щодо нього. Тоді ми подумали, чому б не послухати їх прямо зараз? Я пригадала, як я познайомилася з вами ще до початку нашого курсу. Чесно, я тоді погано уявляла своє місце у світі журналістики. Чомусь тоді мені здалося, що ви повірили в мене навіть трошки більше, ніж інші. Знання, які ми отримали під час курсу, запам'ятовуються, і ми можемо використати їх на інших проєктах у нашій роботі в майбутньому. Абсолютно всі пари у пана Поліщука приходили дуже весело. Виробництво дуже цікавий, корисний та прикладний предмет. Дякую вам за ваші знання, за ваш досвід, за ваш гумор і терпіння за те, що дуже багато чому мене навчили. Було кільканадцять фейлів. Багато стресував через ем, свої сюжети під час зйомок сюжетів. Я пригадую свої перші кроки в відеовиробництві і наскільки е, невміло я вибудовувала е, свої сюжети. Однак все вдалося. Я на все життя запам'ятала про те, що потрібно а робити більше крупних планів. Завжди можна було отримати підтримку, якщо щось не виходить. Кожен раз ми отримували якісь нові знання. Дуже сильно виросла і відома виробництва, і монтажі. і насправді полюбили монтаж. Розповіли і пояснили нам, як працювати разом і створювати класні роботи. І, чесно кажучи, е те, як нам доступно пояснювали матеріал, це дуже сильно нам знадобилося потім і на другому курсі, і, в принципі, в житті. І знання, які я маю зараз саме з монтажу і з відеовиробництва, це в тому числі завдяки вам я планую це використовувати далі. Дякуємо пане Сергій, що ми вчили відеомонтаж у цьому класі навіть тоді, коли вже діяли карантинні обмеження. Дякую за досвід. Він мені знадобиться і подальшій журналістиці. Ми просто нереально вдячні пану Сергію за всі ті знання, всі ті зусилля, які він вклав в нас. Об'єднали нас як групу і за що ми дуже вдячні пану Сергію. Дякую вам за це. Дякуємо за курс. Усі, хто зараз дивляться цей випуск, записуйтесь на відео «Горобництво» та підписуйтесь на епізоди.